Це один із гуртожитків Тернопільського медуніверситету. На поселення Іщуртково приїхав Тарас Чортківський. Інспекторка з тут містечка Марія Гончар приймає у нього документи, необхідні для поселення. Заява на поселення гуртожиток, ліканцію про оплату, копію паспорта, попід індексного коду. Після цього хлопець повинен підписати угоду на проживання в гуртожитку. Далі комендантка гуртожитку Оксана Буднарчук вносить дані про студента в журнал і видає йому ключі. Жінка показує кухню на поверсі, де проживатиме Тарас Чортківський та проводить до кімнати. Поселятися в гуртожиток Тарас приїхав із батьком. «Умови дуже добрі. Я коли вчився, були багато гірші умови, як зараз є для теперішніх студентів. Ну звісно, що треба якийсь коврик купити, штори на стіл, щось таке легеньке. Ну, капітального ремонту ця кімната взагалі не потребує». Чортківський розповів, чому обрав проживання у гуртожитку, а не в орендованій квартирі. Перше за все, ті якісь нові знайомства, ну, тут зразу можна познайомитися з різними людьми, ну, так, я думаю, та й батьки мої жили в гуртожитку, тоже хочу відчути всі ці емоції. Директор тут містечка Юрій Балабан каже, умови поселення в гуртожиток з минулого року не змінилися першу чергу ми ставимо пільгові категорії – це діти-сироти, напівсироти, діти-інваліди, батьки-дітей – учасники бойових дій, учасники АТО, революції гідності, батьки-інваліди. І пізніше після цього ми вже ставимо віддалені області». Загалом у другий, третій та четвертий гуртожитки медуніверситету, де проживають українські студенти, мають поселити 171 першокурсників, каже Юрій Балабан. За його словами, поселення триватиме до 31 серпня. Почали поселяти студентів також гуртожиток Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу. Тут планує жити Вікторія Ляхович із Івано-Франківщини. Її мама Юліана каже, вибрали гуртожиток, а не орендовану квартиру, бо так дешевше. «Я навчалася вдома, де я і жила, так що проблем з проживанням у мене не було, це був такий великий плюс. Ну, а діти зараз, на жаль, вибирають інші міста далеко, великі міста, тому треба шукати місце проживання. Надіємося, умови будуть у нас хороші». Завідувачка гуртожитку кооперативного коледжу Леся Швець каже: для поселення вакцинація не обов'язкова. Потрібна довідка від дерматолога та флюорографія. Також вона розповіла, які карантинні обмеження діють в гуртожитку. Відвідування в гуртожитку на стільки студентів ми інших не пускаємо. Ну раптом батько приїде чи мама, то так. А так ну, пересування по гуртожитку повинно бути в масках, але не всі дотримуються договорити так, як є. 80% першокурсників уже поселилися у цей гуртожиток, каже Леся Швець. За її словами, поселення триватиме до 5 вересня. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.